чи обов'язково утеплювати підлогу в підвальному приміщенні вхід в підвал в будинок якщо це вхід вань то там може бути низькі температури тим паче в підвал я не знаю ну, вони різні ж вхіди це та, та там от якраз от я зараз розповідав вам про те щоб ви обов'язково утеплювали то ось дивіться. Ось вам ваш вхід в підвал. Ти ж самий випадок. Коли ви заходите з вулиці, і там може бути мінусова температура, коли замерзає підлога, то морозним починням може. Підняти вашу підлогу і її поламати. Тому або ви робите розрахованих конструкцій так, щоб вони витримували ці навантаження. Але все ж таки, коли робите утеплювання, то воно виконує тут декілька функцій. Тому що пінопласт під підлогою він може бути зменшує промерзання, зменшує морожене починня, прибирає копілярний підсос вологи, котрий може бути. Ось, тому виконує декілька функцій, а в бюджеті будівництва це невеликі гроші, тому все ж таки краще утеплювати.